المكنة انا وصاحبتك بيتك عالمكنة عالحلبة الحلبة داخل سبا عمتقلبة سايق يجيب كله بخشبة المكنة اكلنا رافع مسك المسكين شايف شايفي النجفة بمقاطة فرق مانجا مش هخربة انك بطي و بتغربة قاني بوش اكل عمشي مش هفق جرمي ساعتين عديني ساعتين اسمعني يا ميدا بابا عدين مديني دم دم دم دم تجي ع السكة بتقلب غم غم غم غم عز العرق نجيبها بتن دم دم دم, دم تجي ع بتقلب غم غم عندنا في الحتة جان جان في اللعبة بنكسر وين وين مش شايفك يا اصلي دام دام معدنك يا اصلي بام بام واخديني كسف في الأودي لكس دب بب بيب حكومة واقفة عالباب بتخبط خبط دب دب دب قطع و بكسر ببز تمام الكلام عالورديين عالإما نسوان البفه المظلوطه تمامها برشا تمام البيت انا رسول تراك انا زي بكسو مش خلص الشغله باريس الصغره عليكم بالكف تمسو في عز العركه نجيبها بدم دم دم دم تيجي عالسكه بتقلب غم, غم غم غم غم عز العركه نجيبها بدم انا <تصفيق> انا <تصفيق>